Hanem. Nagyon sajnálom, behívtak a mellapokat, no, hogy, hogy, hogy, hogy elő fognak léptetni a Clementinásznál, elő fognak léptetni, én leszek, úgy néz ki, hogy három. Ha minden jól megy, három szállodának is az üzletvezetője is, is, is. Igen, és. Üzletvezetője. Azért nem itt? Nem, nem Lát, azért, szok, hanem, la, hogy, hogy most még ez egy kis átmeneti időszak, Covid van minden, be kell segítenem, és hogy most megkértek, hogy ugorjak be az ünnepekre, nagyon no, sajnálom. No, no, no, no, no, most arról volt szó, hogy a szekrényt fölemeljük, hogy föl, ott lesz egy pult, hogy akkor csinálom a bejegvét, hogy jönnek a barátaim és most csinálok azzal, hogy előléptetnek, és ezért nem vagy. Igen. Hát ne csináld jó, már ezt vele, hát ez akkor kire szárulj jó, Tudom, tanultam. a múltkor is mondtad, hogy penészes a belglia, amikor nem volt penészes, lehet, hogy megpenészeded, mert a gesztenyéset, amit szeretsz, azt, te azt, azt, azt lehet, hogy bekedheted egy ütőbe vagy a ütőbe hűtőbe berakod, másnap kiveszed már olyan, mint hogy friss lenni. Nem Tudom, megcsináltad azt a pisztáciást, azt néztem be. De, anya, nem figyelj ezt, hogy no, megbeszéljük. Nem fogjuk el, toljuk el négy nappal a szentestét. A szentestét toljuk el négy nappal. Igen, hát nagyon vicces vagy. Anya, nagyon, vagy. nagyon, vicces vagy. Tudom, hogy még Hocses a kumorodikon szeretnek. Halló, igen, Kemetire, itt vagyok. I, ro, robogok vissza, azonnal. I, nem közben jött vészhelyzet, édesanyám egészségügy. Jövök, jövök mindjárt, visszaérek negyed órán belül. Sork. Anyukám, Sork. A, a, anya, anya anya Anya!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 jó. Jól vagy? Nagyon jól vagyok, de tudod mit? De most menjél, hát tudod, kell. Nem, nem, nem kell, nem kell, nem kell senki, akkor jön a mentő, mentő, akkor nem leszek egyedül, menjél. Menjél, nem kell, nem kell, hogy itt legyél, menjél. Menjél, menjél, menjél légy szíves, jó? Menjél, menjél a klementhözbe, menjél. Oda is légy, előre, jó? Hát ez súlyos volt. Ezt mondjuk megértem, hogy nehezen nyeri be a testét. Tehát ezt, ezt megértem, de... De amikor... Végül, el... végül, végül. Ez hogy függ össze a rosszul létével? Hát ezt én, hát... Szerintem nem volt igazi rosszul lét, elég hamar rendbe jött. Akkor minek nevezed ezt? Hát... Zsarolás? Így átlátsz rajta. Ha ennyire megérted, hogy játszvázik veled. Ha ennyire megérted azt, hogy őről a kell, hogy szóljon az ő élete. Sőt, a tiél is. Értem, hogy te egy nagyon édes, nagyon jó szívű gyerek vagy, de egyáltalán te van, neki nemet mondtál. Mondtál nemet? Hát? Egy idő után elfogadta, hogy, hogy nem szeretem a bundás kenyeret, és akkor már nem csinált. De olyan kardinális dologban, hogy őszinte legyek, most először. Talán... évekig ettem a bundás kenyeret, hát, amit egyébként a legtöbb ember a but szeret. Én gyűlölöm, a... gyűlölöm gyerekkorom óta a bubut. Mik benyének hívtuk. Apukám Benyed. ellen Gbenye, és mint kiderült évekkel később, az egy afrikai miniszter volt, de mindegy a apukámnak ez volt, hogy csinálj Gbenyét. Jó. Én nem tudtam, hogy mondás kenyét. Jó, de te apukát meg... legalább azért csináltam, mert szeretted. Az biztos. Na, az biztos. De ha én valamit nem akartam megenni, vagy nem kértem, akkor nem kellett. Ja. Tehát, hogy te úgy érezted, hogy tartozol neki avval, hogy lenyeld a bundáskenyeret meg az összes mahinációját, mert ő az a Hát nem tudom, gyerekkoromtól ez volt a szabály, hogy ami a tányéron, azt el kell tüntetni, hogy üres tányér, telehas, Ez volt a, a jelszó. És... Azért, mert, mert miért? Hát, mert hogy enni kell, és addig nem állhattam föl az asztaltól, amíg nem állhattam meg. Egyszer ö, úgy aludtam el, hogy fasért gombócok voltak a számban. És hogy uh, úgy, úgy mostan fogad, Hogy egy oldalon. Igen, és úgy aludtam el, és másnap reggel köptem ki a vécébe. Olyat az én egyik gyerekem is csinált most, hogy mondod, de azért, mert valahogy így hőrcsöbezett vagy. Én nem tudom, hogy tartalékot a finom kajákkal. De nem, de nem azért, mert, mert, mert nem merte se kiköbni tehát tulajdonképpen akkor az egész életed arról szól. De mit csinálják vele egy Hát döntsd el, hogy kiköpni vagy lenyelni. Döntsd el! Ki a fene fogja ezt eldönteni, szerinted? Kiköpni vagy lenyelni? Mindazt, amit mond, vagy tesz, vagy, vagy próbál zsarolni. Elköltözöm tájföldre. Volt? Nem <gül> tudom, mit csinálják. Nobero, egynek jó. Igen, <gül> egynek jó. Lesz egy hal Nekem volt például egyik munkahelyem, olyan kollégám, 70 évesen, így kéz a kézbe, anyámmal élt. Én nem fogok anyámmal élni. De nem. <gül> Tündivel, érted? Összeköltözünk, tervező. Hát, amíg, amíg nem teszi elviselhetetlenni. Nem fogom hagyni. Én nem fogom. gondolom, hogy boszorkány az anyád. Nem gondolom, hogy mesebeli. Szerintem hogy csak hagyom. magányos. Érted? És én meg azt érzem, hogy muszáj, hogy adjak neki valamit. Egyedül, érted? Én vagyok így az életében, aki így ott van. Oké, okay, tök jó. Lehet, hogy többször kéne mesélned, hogy mi van a munkahelyeden például anyámnak. Igen. Jár neki az infó. Ha jobban bellett volna avatva, hogy mennyi múlik ezen, hogy téged ott véglegesítenek, vagy nem. Hogy a főnök azt, hogy elfogad, vagy lát benned jövőt, ha egy kicsit be van agatva, akkor kénytelen lenne, vagy jobban megérteni, Mert úgy látom, hogy lehet, hogy ő nem ennyire merev, mint ahogy most így látszik. Vagy igen? Kérdezzük meg őket. Mennyire látjuk például rugalmatlannak ezt az anyukát? Utáljuk-e? Hazamegyünk, megöleljük anyát, hogy egy fokkal jobb vagy, mint ez. Vagy szó, hogy ki. Így? Volt olyan, aki előadás után ide jött hozzám, akkor épp egy apa-lánya kapcsolat volt a, a téma, és sírmód ide jött hozzám, hogy nem is volt olyan rossz az én apám. Szép, szép történet volt. Szóval mi ennek látjuk ezt? már. Egyébként ismerős? tehát Tesznek, igen, nem kell kellene. Ja. Én csak azt látom, hogy, hogy mintha hogy az anyának a boldogsága függne a fiútól. Ja. És amiért ennyire ragaszkodik hozzá, és amiért ennyire ami, gondolom, hogy nem lehetne. Hogy nem tud, tehát, mert azt érzi, hogy a boldogsága akkor fog beteljesülni, hogyha a fiú mellett tud lenni. Igen. Hogyha ez nem teljesül, be, akkor nyilván emiatt próbál ugye, ugye ragaszkodni a fiútól. És miért lesz ennyire meredt? Igen, és egyébként ez nem jogos, hogy ő így gondolja, hogy ő akkor lesz boldog, ha ő annak látja a fiát, aminek ő képzelte. Valamit akartál. Igen, én, én még azt akartam, hogy valószínűleg nagyon például az egyedülmaradásban, mert neki csak a fia van, és ez az mm -hmm. egy kapaszkodója, amit próbál megnövedni, és ezáltal minden megtesz azért, hogy magára irányítsa az összes figyelmét a fiának, és nem tudja azt elfogadni, hogy a figyelmet nem csak ő van. Hallottuk, ugye? Hogy Na most emiatt dühösek vagyunk rá, lesajnáljuk, utáljuk, sajnáljuk, megérezzük, együtt érzünk vele. Ezt szerintem ebből a szülő-gyerek kapcsolatból, ebből a zarábbi rendeltségból nem tudéssel is akar kiszakadni. Már anyu? Igen. Ő csak, csak ő jobban érzi, őt feszíti azt, hogy szeretne felnőtt-felnőtt kapcsolatban lenni a saját édesartával. De ezen de mindenki átmegy egyszer, jelenet. nem? De, de. Csak nem tudja, hogy ezt hogy, hogy kellene megcsinálni, mert az előző jelenetben amikor hazament, akkor nem azt mondta el, hogy ne, ő mit szeretne, hanem azt mondta el, hogy az anya mit csinált rosszul. És egyre, hát igen. igen. Az anyáról beszélsz... de, de kitől tanulta? De kitől tanulta azt, hogy minden esetre találjak valami kritizálni valót a másikban? Minősítsen valahogy, nem túl jó indulatúan. Ezt kitől tanulta? Na hát akkor... Van olyan, aki tudna valami sikertörténetet mesélni arról, hogy ő hogyan nevete át az anyját, vagy az apját, vagy a szüleit arra, hogy kettő lépéssel hátré. Igen? Én elmondtam az anyukának, hogy ez a szituáció volt egészségáimnálunk, és én egyszer csak elmondtam nek, hogy én azt érzem, hogy ül a vállamon, viszont nekem nem az az életcélom, életfiladatom, hogy, hogy, cipeljen, hogy cipeljen, cipeljen őt a vállamon, és legyen szíves magáért felelősséget vállalni, szíves élni az ő saját önálló életét, és én nagyon szeretem, támogatom, ha kéri, de tovább nem vagyok hajlandó helyekre élni. Na most ez mi? Erre még nem mond el. Kérdezzük meg, hogy vajon mit gondolnak a többiek, hogy hogy reagált erre a vonológra, ami egyébként nagyon jó kis összefoglaló. Gratulálok, mintha csak én ajánlottam volna. De mit mondott erre anyu? Hogy? Hogy én, hogy én akarok a te válladon. Hát mindent értettem, Hát az egész életemet rádáldozta. Hát, na de hát, ugye? Mintha ott lettünk volna Igen? Aha. Hogy korlátozták? Odaláncolták? vagy ilyesmi? És a fia most hány éves? Uh, 25 éves. Igen, ez van. És valaha látszik azt, hogy ő le fog válni? Ő nem fogja válni. Én hát igen, erről írtam a megnyúlt a... Köldögzsinór című könyvemet. Nem is a szülőkről, tehát nem az utroni viszi a, a húgó. nem igaz, hogy mindent a szülőkről is szól. Azt értem, értem. Egyedül is föl lehet találni, hogy hogy legyen önző anya. Nem. nem muszáj ahhoz de nézni nem, a dallast, nem, vagy bármi. hanem ilyen személyiség, hogy mindig valaki valamit lesz. Vagy a gyereke, vagy a pont... Aki pont tud így... Bátyom. De egy gonoszabb kedvemben azt mondom, hogy tartsunk kutyát. Nem? Tehát akkor legalább valakit lehet ráncigálni, ütyül csak az enyém vagy. De a személyiségenek milyenlet is... Azt, igen, még, még annyit teszek hozzá, hogy az elengedéssel kapcsolatban, hogy az elengedés tulajdonképpen már itt kell kezdeni. Itt kell kezdeni. Tehát lehet, hogy szoptatod, lehet, hogy 24 órában vele vagy, egyébként az jár is, mindkettőnek, de azért mondjuk nem igaz, hogy nem lehet elmenni egyszer egyszer felnőtt programra. Tehát már ott kezdődik, a pólyást is odaadom szépen a valakinek, és azt mondom, hogy így etest. és és hasrafordítsd vagy hátra. Mert ez ugye vallási kérdés lett, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy miért, de hát akkor úgy lesz. És ugye már ha 5 évesen, meg 8 évesen szépen mindig annyira engedett, hogy valami magánélete neki is legyen, például tudjon egyedül játszani vagy legyen, legyen naplója, amit eldug, és azt mondjuk nem fogunk megnézni. Mondjuk. Mint ahogy a telefonomba se nézhet bele ő, sem én az övébe. Akárhány éves korunkban. Ez a mániám, ezt már hirdetem. Na jó, haladunk a sztoriban tovább, mert hogy mindjárt megnézem, hogy mit írtam. Hát, visszamegyünk az időbe egy kicsit. Mindjárt rájöttök, hogy mendig. De ja. Hát, megcsináltuk! Na, és figyelj! Mit szólsz szóval, ahhoz, hogy Tóthány mennyi lett az érettségi átlagunk? Na mennyi. Na, Vöjne. Anyuk? Négy egész.